يا مرحبا تنعيب ما عنه تغيب تقدير العجله اللي منهم عنوله في عرس عبد الرحمن بالسعد سعد والتبشير وبس الفرح مستبشرين به يا مرحبا ودان شعري مباهيل بس بالفرح بس تبشرين فقوله عبد الرحمن وتمسي تهي شابق الخير وتشوف وقفة الكرام في قرير يا في عبد الرحمن تطيح المعاذير اي والله انه يحتفي ما يقوله امعود على دم ويصين ما في صعب غير عبد صار اشتركوا تستر فرح مستر شريد بقوله عبد الرحمن وفهم صيته يسافق الخير وتشوفوا وقفه كالكرام يا بزع عبد الرحمن تطيح المعاذير اي والله انه يختفي ما يقوله تعود لسادر على تمو ويصير ما في صعب غير عبد الرحمن يقوله